هدف المشروع الموسيقي ديال عليه هي تنميه الثقافه الموسيقيه الثقافه الموسيقية الاكاديميه ونشتغلوا على المروث الثقافي المحلي والوطني باش على اعمال موسيقيه من التراث الموسيقي الـ الـ الـ الجهة في بخصوص ديال الموسيقى ديال لالا مننا وحاولنا ما امكن نعطيوها واحد النبره الخاصه من الناحيه ديال التوزيع الموسيقي كذلك أداء على مستوى الغناء الصوتي الغناء الاكاديمي بطريقه مكتوبه بطريقه مختلفه بطريقه فيها تنوع موسيقي اكاديمي اختلافات ايقاعيه كذلك حاولنا ما امكن نعطي واحد التنميه واحد الاطلاله من الجانب على مستوى مدينة العرائش تكون مجموعة ديال المكونات الموسيقية منها اللي اشتغل عليها الفرقة الموسيقية بأنها اعتمدت على التوازن بينه ما هو إيقاعي ما هو آلي ما هو كذلك غنائي الفرقة اللي قدمت العمل الموسيقي في فرقة 200 اللي هي تقريبا أسست 2016 كانت في البدايه الاولى انك تشتغل على اعمال غربيه وتوزيع اكاديمي ولكن بعد كانت عندنا رؤيه اخرى جديده هي رؤيه ديال على العمل الثقافي المحلي على التراث ونعطيوها قيمه باعتباره مخزون وكنس ثقافي خاص يرجع اليها بصوره فنيه مختلفه. الفريق اللي كيشتغل على هذا المشروع هي فريق حقيقه ومكون عموما من اساتذه ديال التعليم الفني هذه بالدرجه كذلك الطلبه سواء ديال السكه أو والسكه الثالث لكن نحاولوا ما امكن نحاولوا نوصلوا للارث الثقافي كذلك باش هما يقدروا يشكرو الشعوب الثقافيه المهمه غاتحقق الامل الفنيه, الفنية. على المستوى الساحه الفنيه. اي مشروع كيحتاج له حد الدعم سواء مادي وكذلك دعم الشركاء اللي يمكن يدعموا هذا المشروع انتم واش شي فكره على مستوى الدعم اللي ممكن تقدم لهذا المشروع. المشاريع مشاريع ثقافيه كما بيكون اللون ديالها انها كتحتاج واحد دعم الدعم اللي هو هائل، الاولاني هو الدعم اللوجستيكي، الدعم المدينه كذلك والحمد لله لقينا احنا دعم من الجماعه الحضاريه بمدينه العرائش وبالمناسبه كنشكروها على الثقه المتبادله في الفرقه الموسيقيه، وحنا بطبيعه الحال كنحاولو على ثقل ثقافي بان حنا نحطوا هذا النوع ديال الثقه المتبادله على واحد المستوى ديال العرس الثقافي كيقدم واحد العمل الفني المتميز. لاحظنا <تصفيق> لاحظنا حضور بعض الضيوف اللي ساهموا يعني في حضور يعني في ديال النشر هذا يمكن تقدم لنا بعض المشاركين. نحضرهم يعني جميع المشاركين في العمل الثقافي بخصوص الدرجه الاولى هم الموسيقيات وموسيقيين الاساتذه الكرام الطلبه الاداره ديال معهد الموسيقي بن ممثله في السيده المديرة كذلك الممثلين ديال الجماعه الحضريه قسم الثقافي قسم ديال اللجنه التنميه ديال الثقافيه كذلك تحضرها معنا المخرج كذلك الحاضر صاحب شركه التقني للاستديو كذلك اللي كيجي مدينه تطوان اللي كيحاول يأزر هذا العمل الثقافي كذلك حاضرين جميع الشركاء يعني بدون كذلك يعني التمثيليه ديال دي المركز الثقافي على مستوى ديال المدينه ديال العرائش حاولنا ما امكن نعطيو الصبغه الثقافيه باش نعرفوا هذا العمل الثقافي اللي كنقدموه ونثبت الثقه ديالو عندنا حنايا كفاعلين ثقافيين وجمعويين وفني كذلك وتربويين لان كانت عندهم الطريقه واحد العمل تربوي وفني متميز نقدموه يعني للمدينه ونقدموه